ما تدورش عملي عشان يحبني، ان الله يحب هو بيحبك. يقول له يا ابا بكر ان الله رادن عنك فهل انت رادن عن الله؟ يقول رسول الله العكس بس يمكن حضرتك يعني يقول له لا ان الله رادن عنك فهل انت راضي عن الله؟ ويسال سيدنا موسى يقول له يا رب ما علامة رضا، سيدنا موسى سال نفسه سؤالك: ما علامة رضاك؟ اعمل ايه عشان ترضى عني؟ قال يا موسى رضاي من رضاك انت عني. أي رضاك انت عني. انت هرضى عنك لما انت ترضى عني. لما ترضى عن تصرفاتي فيك، لما ترضى عن الوضع اللي انا حاطك فيه، وقتها اعرف ان انا راضي. فالله يحب لا هو ربنا بيحبك، المشكله عندي انا. اتيقن واؤمن تماما ان هو بيحبني، ولانه قال نفخت فيه من روحي، كان قادر ان هو يقول للملائكه صوروا صوره جثه كده وروحوا انفخوا فيها الروح. منفوخ فيك روحه، الجنة قال أعددته بنفسه سبحانه وتعالى لعبادة الصالحين فيها ما لا عين ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جاب الملائكة يسجدوا ليك، طرد إبليس عشان رفض يسجد ليك وتكبر، ولما حصلت المشكلة والأزمة وعصى آدم ربه، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اجتباه وتاب عليه وقال له لقنه، قال له لما تغلط آدم قول أستغفر الله، توب بس وأنا أتوب عليك، ولما جه الزل يقول له يا آدم أكنت تريد أن أعصمك؟ قال بلى يا رب ما كنتش خرجت من الجنه وما كانتش حصلت المشاكل ولا عملنا معاصي ولا عدنا القعده اللي احنا عدنا دي. قال, قال يا ادم وان عصمتك امال لعمل النار لمين ولا هعز قال يا ادم ان عصمتك فعلى من اجود برحمتي وعلى من امن بتوبتي؟ <تصفيق> انا لو عصمتك كنت ما انا هرحم مين واتوب مين واتوب على مين بس. الله يا ادم لا تحزن فلك خلقتها. <تصفيق> انا خالقها اصلا عشانك انت فلا تحزن.